I'm not عشى ولا عشي غير كش اه وي ولك نهاري نهاري نهرت النفس ما تقبل. أسمع و أتقبل نهراي أدموا عجرا برضو يا ليل يا ظالم والله تذكر رياب تذكر من وقع حملك شليته أو حتى جرحك لينزف يا الله ولك شليتي أذية للا للا للا للا ولك اجيتك مو زود على الخويه قصر ما يوم من عندي أنا ظهر ليك ظهر ليك ظهر ليك عبوس بيوم الضيج تلقاني بيوم الضيج الضيج بوي I'm living out of way. وينا يما نتذكر احنا صغار Thank you دريبي مي مي مي ساذنو حنيت لك اي واحد يشبهك وبتيت لك عم ولاو Muito ترجمة <تصفيق> بس <تصفيق> منَّه هدم أيه هدم أيه أيه أيه هدم الحيل من وضعت هدم الحيل من وضعت ضعت I'm not a man, دبع يا يا من أبعد هدمها يا, هدمها يا من بعد هدمه عياي هدم يا من قلت لعجزت من شيء من شيء ما يايا يايا يايا يايا والخدر ماشي لدياي شباب تعالوا شوف بالدلال بالدلال <تصفيق> تعالوا شوف بالدلال شباب كبرنا واسمنا صار صار القل مريب المرايا يا شفت جيب وقلت يا روح هذا النار ايذي اهلا حبيب اهلا وسهلا كل الهلا بالجا اهلا حبيب اهلا وسهلا يا, يا, يا, يا با يا يا, با يا يا با يا يا با يا با يا با قلوا لخالي إنسان مضى أصلاً بعد إنساني قولوا لعوا من الوقت شاغلني حب الثار هل من المومتي، ما ادري ليش امتاني ما ادري ليش امتاني ونيني ونيني هل ما قلبك ويني يا علي يا ايش سويت بي يا يا والممشى الممشي ممشي الجدم جدم هواي بويا يا يا, يا بدالي هينسى طالي هينسى خليته بالدلع يبويا الجدام جيد ومو هاي ويا حاول نمشي نمشى الجدام جيد ومو هاي ويا حاول نمشي نمشى خليت الريل كل العالم وياي جاي له ج سي تي ج سي تي بيديو الموتري للمه إيه؟ وي ابن السجر امشي وتبعنا بينو بينك العباس سيد معروف الفن بينو بينك العباس سيد معروف الفن ابوك تنما هاي ما هاي، العبوا، هاي ما هاي، العبوا، هاي، هاي، هاي، عرس علي الرأس عندي. هاي نجمه ها ها ها ها ها. متني الغيم ناسب سيطاره مثل بك الزمان ما جابت مارة فوق متى مثل الريم ناسم سيطاره هاي عيانتك يا مثل بك الزمان ما جابت مارة او ونكارة طاره ها, ها. <تصفح> <تصفح> <القلع بالعرب تصفح> اليوم هاي هندية اليوم اقطع حتى الشارع خد سكان الهندي تباوع اليوم اليوم شوفي هذا من يد الواقف يمي وانت يا تحجي قلي لمنين تعرضين ابو مالك البين مكارا مكارا مكارا بكاره مكارا مكارا بكاره بكاره انا ابن عمي شبيك انت الواقض يحجي وياي تدور حجه وتنزع الكافت لحواي انا ابن عمي شبيك اسمع اسمع هاي السيد حسن السعبر، هاي السيد حسن السعبر أها انت اللي بالهندس والله ما شايل هبل أها انت اللي بالهندس لاح الشعراية انت اللي بالهندس لا الشعراية انت اللي بالهندس لاح الشعراية انت اللي بالهندس إلهنا